أسعد الله وقادكم أيها المستمعون الكرام تحية من القلب لكم وعودة من جديد بعد انقطاع لأكثر من عامين عن بودكاست اسمع مني واللي كانت فكرته منبثقة من بيت للشاعر بشار بن بور أو حالي بفكرة استخلصتها لأضع مخطط لبودكاست جديد ومتنوع الفكرة قد تكون تقليدية ولكن لا يمنع من تكرارها وإضافة بعض اللمسات الشخصية عليها في هذه المرة وعلى مدى عدة حلقات ستحدث عن بناء الشخصية المحبوبة من عدة نواحي نفسيا فكريا وحتى اجتماعيا سنبحر كل مرة في موانئ النفس الإنسانية خليكم على السمع ولتبدأ الرحلة وقبل لا نبدأ من يتابعني عبر يوتيوب يضغط زر الترجمة على يمين الفيديو علشان يتمكن من القراءة وهي خدمة للأخوة من ذوي الأعاقة السمعية والله يشافي الجميع الشخصية المحبوبة مش بالضرورة تكون شخصية تسلطية ومن تابع حلقة هذا الأسبوع من قهوة وفنجان راح يلاحظ تكراري لكلمة كاريزما فما هي الكاريزما؟ الكاريزما مصطلح يوناني اصلا مشتق من كلمة نعمة اي هبة الهية تجعل المرء مفضلا لجاذبيته اصطلاحا فان الكاريزما هي الصفة المنسوبة الى اشخاص او مؤسسات او مناصب بسبب صلتهم المفترضة بالقوى الحيوية المؤثرة والمحددة للنظام ولقد استخدم المصطلح في فجر المسيحية للاشارة اساسا الى قدرات الروح القدس ويرى فريدريك لوبون ان الكاريزما تكمن في قوة الاغراء والسلطة بمختلف صورها التي يمارسها فرد على جماعة معينة، وتشكل مصدرا اساسيا للمشروعية. الشرح الكامل للمفردة راح يكون في الحلقة القادمة من قهوة وفنجان. ما علينا، ما دام تكلمنا عن بناء الشخصية، فيجب ان نفهم انه علشان تكون شخصيتك محبوبة وجذابة، مش بالضرورة تكون وسيم وجميل الملامح. الأفعال ولغة الجسد لهما دور أكبر في بناء الشخصية المحبوبة الجذابة بس في شيء مهم في هذا الأمر راح نعرفه بعد الفاصل أهم عامل في بناء الشخصية المحبوبة الجذابة هو الثقافة نعم الثقافة الشخص الذي يمتلك ثقافة عالية يتمكن من إضفاء جاذبية على شخصيته وكما يقول بعض علماء الاجتماع فإن الإنسان بطبعه يميل إلى من يقدم له إجابات شافية وواضحة عن تساؤلاته بس لحظة الإجابة الشافية لا يعني مزاولة الكذب وهذا يقودنا إلى المصداقية وهي العامل الثاني في الأهمية في بناء الشخصية المحبوبة الجذابة تخيل معي أخي المستمع وإنتي إختي المستمعة لو أن من يقدم النصائح والإرشادات شخص اشتهر بالكذب والمراوغة والاحتيال من الصعبة للإنسان أن يأمن له حتى لو دعاه لخير يراه أمام عيني وهذا يقودنا للعامل الثالث بس بعد الفاصل العامل الثالث والأخير هو الثقة المتبادلة أنا مش مستعد أني أثق في شخص لا يثق فيني وفي قدراتي وفي نفس الوقت من الصعب أن يثق شخص ما فيني بدون أن أقدم له ما يعزز تلك الثقة وهنا أنا ما أتكلم عن الثقة العمياء أنا أتكلم عن ثقتنا في الشخص الذي أمامنا في السير بنا نحو الطريق الصحيح الإيجابي بس في سؤال مهم نحن ليش نثق في الناس والناس ليش تثق فينا الإجابة بسيطة يا اعزائي الإنسان بطبعه يميل الى وضع الثقه بمن يقدم له او يوضح له الاسباب المقنعه والاجابات الشافيه الوافيه. بالعربي الفصيح الانسان بطبعه يضع ثقته في من يتسم بالمصداقيه ويتحلى بالثقافه ويضع امام الناس مظاهر الثقه. اي ان العوامل الثلاثه مرتبطه ببعضها البعض ارتباطا وثيقا. ومن وصلنا إلى نهاية بودكاست اليوم راح نكمل في البودكاست القادم عن بناء الشخصية المحبوبة والجذابة ويمكنكم الاستماع للبودكاست عبر ساوند كلاود وراح تلاقون الرابط في الوصف وما دام وصلت عزيز المستمع إلى هذه النقطة تشرف بك وتشرف أكثر بملاحظاتك في التعليقات أدناه وإلى أن نلتقي في البودكاست القادم لكم مني أجمل تحيّة وأطيب التمنيات طابت اوقاتكم